يو يا يا يا يوي لاباك الحالة يا يوي لاباك الحالة لا يا يباك في دموانو يا ركب وركي يا روالله يا شوفوا شوفوا يا ناس يا زينو بدين العاسو يشينو يحب الصهرات ينقل يا اصجعل فيه الله ياي شارة و تحسد ياي بيسي عسر و يا ندير من البراح لانا من البراح ندير من البراح شوفوا الدينا يا ويلي يا ويلي لا باقي الحاله يا ويلي لا الحاله يا ويلي في الضمانه تركموا لي يقولوا يا شفوا يا ناس يا زيدوا بدال العشوه من الحب السهرات يرقو الوصيحة لفيه الله ياي شارف تحسد شارف ليفيسي عسلم الطهرات البراح لانا البراح لانا دين البراح